Čivava pas je izuzetno mali, ali ima veliku osobnost. Iako nisu najčešći izbor za obiteljskog psa, ova pasmina pasa ima svoje prednosti i nedostatke. Želite li vidjeti slike i karakteristike čivava psa? Top 8 najvažnijih karakteristika čivava pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Čivava pasmina pasa ima karakter opreznih psa čuvara. Čivava psi su živahni, odani, oprezni, brzi i hrabri. Ovi mini psići su vrlo sumnjičavi, ljubomorni i vežu se za jednu osobu. Da li Čivava pas često laje? Ovi psi nisu pretjerano glasni, ali laju kada vide opasnost. Kako se ponašaju prema djeci? Ako su socijalizirani u ranoj dobi, Chivava psi će voljeti djecu i ljude, ali ipak se ne preporučuje da nabavite ovog psa ako imate malo dijete. Zašto? Naime ovi psi su izuzetno mali i vrlo lagano dolazi do ozljede psića. Je li Chivava pas agresivan? Čivava je agresivan pas. Naime ovi psi su jako osjetljivi i nemaju problema sa suprotstavljanjem puno većem protivniku. Vrlo važno je da socijalizirate Čivava psa u ranoj dobi kako bi bio dobar kućni ljubimac. Ukratko Čivava pas je mali, lijepi, osjetljivi i za svoju veličinu jako hrabri kućni ljubimac. Druga karakteristika, koliko dugo živi Čivava pas? Čivave spadaju u pasmine pasa koje žive jako dugo. Čivava psi žive 16 do 20 godina. Treća karakteristika, briga. Ovim psićima potrebna je dnevna fizička aktivnost od minimalno 20 do 30 minuta. Ako se odlučite na dugodlaku čivavu bit će je potrebno češtjati i jednom tjednu. Također, kao i kod većine pasmina pasa potrebno je održavati higijenu zuba kako ne bi došlo do dentalnih problema. Četvrta karakteristika, dresura čivava pasmine pasa. Dres vave je lagana ako znate kako pristupiti ovim psićima. Naime, radi se o inteligentnim i opreznim psima koji su svjesni da su mali i slatki. Potrebno je da vi budete vođa čopora, da od malena ne tolerirate neprihvatljiva ponašanja, ali opet morate biti nježni jer su ovi psi vrlo osjetljivi. Dresura Čivava pasmine pasa zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, početak u ranoj dobi, poslostice i pohvale i dosljednost. Iako maleni, ovi psići vole aktivnosti i jako su dobri u psećim sportovima. Peta karakteristika, težina. Čivava psi teže od 2 do 3 kg. Šesta karakteristika, visina. Čivava psi visoki su oko 15 do 23 cm. Sedma karakteristika je su li čivale sklone bolestima. U pravilu radi se o zdravim malim psima. Ipak potrebno je obratiti pozornost na srčane probleme poremećaje oka i epilepsiju. Osma karakteristika hrana za pse. Odabirom kvalitetne hrane za pse vaš će pas čivava biti zdrav i lijep. Savjetujem da pripazite na dnevni unos kalorija kako psić ne bi postao pretio. Ukratko, Mini Čivava pas je lijepi, hrabri, oprezni i brzi kućni ljubimac. Čivava pasmina pasa nalazi se na 10. top 10 najmanjih pasmina pasa na svijetu i slovi kao najmanja pasmina. Kada su ovi psi dobar izbor za Vas? Čivava psi su dobar izbor ako tražite psa čuvara, kućnog psića i psića za pseće sportove. Čivava psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva ljudsku brigu i pažnju i za dijete mlađe od 9 godina. Pogledajmo sada slike Čivava. Slika štenca čivala psa. Slika odraslog čivala psa. Slika starijeg Čivava psa. Želite li vidjeti više? Kako biste saznali više o Čivava psu?